Morjes. Tällä viikolla otetaan taas hyvinkin ajankohtainen aihe. Eli tämä rokotepakko koronaan liittyen. Tietysti tässä on kaksi vuotta nyt veivattu tämän koronan kanssa, niin kaikki on varmasti aika kyllästyneet siihen itseni mukaan lukien, mutta koska tämä asia nyt ei niin kuin vaan poistu tästä päiväjärjestyksestä ja uutisten pääotsikoista itsekseen, niin siitä on vähän pakko sitten myöskin keskustella. Ja tämä rokotepakko, niin tämähän lähti oikeastaan tuota Itävallasta. Pari viikkoa sitten ilmoitettiin, että Itävalta ottaa rokotepakon käyttöön ja nyt sitten tämä on kuluneen viikon aikana Saksassa tämä tuleva liittokansleri Olaf Scholz niin tuota, ilmoitti, että parlamentti äänestää vielä tämän vuote, ennen vuoden loppua niin, uh, rokotepakosta. Ja sitten ensimmäinen joulukuuta niin EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen myöskin toi Esille, että EU-alueella saattaa olla, että joudutaan tämä rokotepakko ottamaan käyttöön. Kehotti tällaista harkitsemaan. EUllahan ei toki ole mitään päätäntävaltaa tähän asiaan, mutta kuten historiasta tietetään vaikka Kreikan tilanteesta tai elvytysrahastosta, niin eihän EUta ole ennenkään mitkään perussopimukset tai muutkaan pidätelleet silloin, kun joku asia on haluttuvaa nuijia läpi. No, itse tietysti olen lukenut yhteiskuntatiedettä ja historiaa yliopistossa ja sitä kautta sitten on jonkinmoinen käsitys tällaisista yhteiskunnallisista ilmiöistä ja historiallisista kehityskaarista ja yksi sellainen oppi minkä historia on tarjonnut on se että tie totalitarismiin kulkee yleensä pieniä askeleita kulkien eli nyt jos otetaan tämä äärimmäisin Kaikkeen kamalin ja tunnetuin esimerkki eli natsisaksa ja juutalaisten vainot niin eihän siellä ensimmäinen askel ollut kaasukammiot ja polttouunit vaan ensimmäinen askel oli propaganda ja hihaa merkit jotka sitten pikkuhiljaa alkoi normaaliin jo sitä ajatusta että juutalaiset on toisen luokan kansalaisia, joista on syytä päästä eroon. No, yleensä tässä vaiheessa kun tuo holokausti esille, niin sitten väärin vaara on suuri, että ootko sinä Matti nyt ihan tosissas, että Natsi-Saksa ja polttouunit ja että Miten niin voi niin rinnastaa nämä asiat? No, en minä niitä rinnastakaan. En. Se ei ole missään nimessä minun tarkoitus. Mutta tarkoituksena on vaan herätellä keskustelua siitä, että missä kulkee pandemian hoidon ja yksilön oikeuksien välinen rajaa. Kuinka paljon yksilöoikeuksia oikeuksia? saa rajoittaa pandemiahoidon varjolla. Ja tämä on minusta ihan legiimikeskustelu. Ja se, että kaikki sitten helposti leimataan joksikin äh, salaliittoteoriaksi, että höhö hö, 5G, Bill Gates, Niin se on minun mielestä väärin, koska tämä on aidosti semmoinen asia, josta on syytä ihan vakavissaan keskustella. Ja tällainen rokotepakko, niin sehän on aika raju Jos miettii sitä, että valtion taholta määrätään, että sinun täytyy ottaa elimistöösi kuitenkin hyvin lyhyen aikaa tutkittu kokeellinen rokote. Niin kyllähän tämä aika hurjalta kuulostaa. Ja rokotepakkohan, jos se nyt tulee voimaan, niin sehän pahimmassa tapauksessa tarkoittaa sitä, että sinut haetaan kotoasi pakkopiikille. Viranomaisten toimesta oli sitten poliisi tai mikä hyvänsä. Ja sitten jos kieltäydyt, niin tulee uh, ainakin taloudelliset sanktiot ja sitten mikä vielä pahempaa, mihin helposti sitten leimaututaan kakkosluokan kansalaiseksi. Niin tällaista kehityskulkua on mielestäni hyvä niin vastustaa ja pitää esillä tässä, että varmasti kaikilla on se yhteinen tavoite, että tämä emme metin rutto saatais ja pois päiväjärjestyksestä, mutta se ei niin voi olla ihan hinnalla millä hyvänsä, että jos ihmisten yksilön vapaus ja perusoikeudet ja demokratian peruspilarit kaatuu ja murtuu siinä rytäkässä, niin ei se minun mielestä ole enää asiallista kyllä niin kun toki kannan huolta siitä, että terveydenhuolto on kovilla ja näin poispäin. Ja se on aito ongelma, eikä minulla nyt siihen ole mitään ratkaisua tarjota valitettavasti. Mutta se ratkaisu ei saisi olla tämä rokotepakko. on siitä kyllä vahvasti tätä mieltä. Ja tosiaan kirjoitin. Uh, ihan tota, kokonaisen blogikirjoituksen tässä ja siinä vähän sivuusin noita niin terveydenhoitoon liittyviä asioita, joista minulla ei ole mitään asiantuntemusta, että sen tunnustan ja sen takia en niihin tässä ota kantaa, mutta jotkut näistä uh, asiantuntijoiden lausunnoista on kyllä ihmetyttänyt ja Eiköhän minulla siihen ihmetykseen oikeus ole, vaikka en alan asiantuntija olekaan. Mutta joo, jos on aikaa, niin kannattaa lukasta se blogikirjoitus. Ja minulle nyt ei tähän video enempää lisättävää ole, niin kiitos kun katsoit ja palataan ensi viikolla. Ja hyvää itsenäisyyspäivää kaikille. Moi moi!